ممكن ربنا يشوف فيا بعد كل اللي انا مش شايفه في روحي حاجه عدله؟ احنا اغلبنا عندنا صغر نفس اغلبنا شايفين نفسنا وحش. اغلبنا عندنا الانطباع ده ان احنا كل ما نبص لنفسنا نتضايق. تصور في نفس اللحظه اللي انت مش قادر تبص لنفسك هو معجب تقول ما عندوش نظر الحمد لله انه ما عندوش نظر. نشكر ربنا. لإن ربنا بيشوفنا بيشوفنا كويسين. وعلى فكرة هو مش بيكذب ولا بيبالغ، هو طلع حاجة عدلة من وسط الزبالة. أيوه هي كلها لخبطة. فهنا ما بتقول إيه؟ بصوا عريسي اللي حبني زي ما مع كل بشاعتي. بصوا عريسي اللي قبلني زي ما أنا مع إني رفضه بقالي سنوات. هي طبعا كانت بتقوح ربنا لان النوع ده من البشر دايما يقول ليه خليتني اوصل لكده؟ واللي منكم خدم ناس اتبهدلت في الدنيا كتير. لازم هتلاقوا الجمله دي. ليه خلاني اوصل لكده؟ لي ليه ما منعش اللخبطه دي كلها؟ ليه اتحطيت في الظروف اللي تخليني ما بيقدروش يلوموا نفسهم من كتر صغر النفس فبيوقعوا اللوم على ربنا فكانوا رافضين ربنا دي واحده رافضه ربنا. اغلب الملحدين على فكره كده رافضين ربنا من كتر اللخبطه اللي في حياته كتر الوجع اللي جواهم انما لو لقوا مسيح حلو كده هيقولوا السجود فين على طول مش هيقولوا ربنا موجود ولا لا هي هتقفز على طول اللي بعدها اسجد فين تعالوا بصوا على عريس اللي احترمني زي ما انا مع ان انا مش محترمه نفسي تعالوا بصوا على عريسي اللي اهتم بيا مع انا غير جدير خالص بالاهتمام تعالوا بصوا على الرواني داني ماء حي وانا بموت من العطش العطش اللي من النوع هو اللي فهم انا عاوزة انهي مية لانها هي ما شربتش على فكرة ولا هو شرب فهمين المية العادية ما تشربتش خالص بالقعدة دي لما كان في مية عمالة شغالة من المسيح للسامري. تعالوا بصوا على العريس اللي اشتراني دفع اغلى مهرفية المعاني دي كلها يمكن ما تعرفش تقولها بس هي عندها مشاعر اعلى من اللي انا بقوله. يا بختها بالقعده دي. طب ايه رايكم ان ربنا كلكم مستنيكم في قعده زي كده؟ تفتكروا يعني انتوا يعني مش اغلى من السامريه؟ حد معطلكم ان انتوا تروحوا تاخدوا خلوه جنب البير اي بير بقى وتلاقوا المسيح مستنيكم يغازل فيكم ويحبكم. احنا اللي مضيعين الوقت، انا واقف على الباب واقرع ان سمع احد. لو طفى الموبايل بس عشان يسمعني لو قفل الفيسبوك شويه لو طفى التلفزيون لو بطل خناق لو بطل زعيم في العيال لو بطل شغل ان سمع احد وفتح الباب هدخله اتعشى معاه وهو يعني ياخد دام المسيح فكروا زي المسيح بصوا للناس زي المسيح انتوا بصيتوا للسامريه ازاي انسانه سيئه ازاي تكملها كده تكلمها كده أنا بصيت لها مشروع كارز عملاق. ارفعوا عينيكم وبصوا صح. أنت إزاي شايف كده؟ إزاي عينيك حلوة كده زي يعني. عينيك حلوه أمال إحنا مش عارفين نبص لبعض كده ليه؟ إحنا نبص لبعض بقى إيه؟ نتفنن في إن إحنا نشوف عيوب بعض. تبقى أنت عمال تخبي عيبك وأنا هجيبك. لا هجيبك، هعرف أشوف العيب طبعًا. تقدر؟ بس ازاي بنعرف نكتشف اللقم يعني طب انت ما شفتش ولا حاجه عندنا ده ربنا فاحص القلوب والكله ما شافش اللقم شافها غلبانه شافها صادقه شافها نفسها تتغير شافها بتدور على السجود بالروح شافها احسن من التلاميذ ازاي شفت ده كله والمراه الخاصة مطلعها احسن من سمعان الفريسي والعشرار مطلعها احسن من الفريسي والعذر مطلعها احسن من الغني هو أنت بتشوف ازاي؟ أنت كل اللي بتشوفه عكس اللي احنا بنشوفه. إنه كل اللي بنشوفه بيطلع غلط. أيوه لأن القلب الشرير. السمريه راحت جابت البلد كلها والراجل الشحات الأعمى وقف قدام أصعب ناس يشهد للمسيح ومش خايف. شوف شوف ربنا بيعمل إيه؟ شوف التوبة بتعمل إيه؟ شوف الماء الحي بيعمل إيه؟ شوف تفتيح العين بيعمل إيه؟ أنت ليه سايب نفسك كده؟ انت بتتكسف تتكلم عن ربنا مع واحد مسيحي واضح ان انت مش مش في القصص دي وبعدين زي اللي هيموت يشوفه هو خلاص هو مش مصدق روحه انه انه فتح فمشتاق جدا انه يشكره لان هو عبال ما راح غسل عينيه وفتح رجع خلاص المسيح كان مشي فهو عاوز يعمل اي حاجه عشان يشوف ربنا بس عارف اللي في قلبه فراح استلقى على باب الهيكل بعد ما طردوه في اللحظه اللي طردوه من الهيكل هو ما كانش شايفه قبل كده فلقى واحد طيب واقف له على باب الهيكل كده بيقول له اتؤمن بابن الله زي اللي صوت ايه خلي بالكم ما هو الصوت يميزه كويس الصوت رن قوي هو ده الصوت اللي قال له اذهب اغتسل فقال له هو فين قال له اللي بيكلمك على طول سجد سجد بقى فيها عبادة فيها شكر فيها حب فيها كل المشاعر اللي تقولوا عليها سجد له على طول سجد له كإله قبل التلاميذ على فكرة قبل ما التلاميذ يسجدوا للمسيح كإله لكن الرجل ده سبق الكل والسمريه سبقت الكل والمخلع سبق الكل والابن الضال سبق الكل وكلها عينات والحمد لله يعني إيه أرض أرض